تو آقا کریم علیہ صلاحت و کا نام لیتے ہوئے شرم کیوں محسوس کرتے ہیں آقا کریم علیہ صلاحت و نے ارشاد فرمایا کہ جب ذکر کیا جائے تو قرآن مجید کی آیت بھی ہے یا زین آمد وسکر اللّہ ذکراً کثیرہ اللہ کا ذکر کریں تو صرف ذکر نہیں ذکرن کسیرہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں ذکر کریں اور پھر آقا کریم علیہ یہی سلاد نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح ذکر کریں کہ دیکھنے والا بولے ان مجنون کہ یہ پاگل تو نہیں ہو گئے تو یار حضور کے دیوانے بیٹھے ہوں محفل حضور کے نام کی ہو پروانے حضور کے بیٹھے ہوں اور حضور کا نام آئے اور لب پر درود و سلام نہ آئے یہ بات سمجھ نہیں آتی تمامی احباب جیسے آیت پڑھی جاتی ہے اس کے فوراً بعد تمام ایمان رکھنے والے ہیں بلند دوا سے پڑھا کریں اسلاط و سلام علیک رسول اللہ وع علی کا صحاب قیا سید حبیب اللہ اسلات و سلام علیک سید رحمت اللہ عالمین وع صحابی کا صحاب قیا سید محبوب ردعالمین پہلے تمام جتنا بھی دوست صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایک بشارت سن لیں آپ تمام احباب کے لیے خوشخبری اس کے بعد پھر جو میرا سبق کاری صاحب نے ذمہ لگایا وہ بڑھ کے اس کے بعد اجازت ہے جب ہم کسی جگہ پر بیٹھ کر مسجد میں گھر میں پنڈال میں بازار میں گلی محلے میں آگا کریم علیہ سلاد و سلام کی محفل پاک سے جاتے ہیں تو رب تعلیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس محفل میں تم بھی شرکت کرو تو جتنا بھی احباب یہاں پر آپ بیٹھے ہیں نا اس نیت سے اور اس خلوص اور محبت سے بیٹھے کہ یہاں پر ملائکہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں پھر یہاں تک بات نہیں ختم ہوئی پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ اور دیکھو کہ میرے بندے میرے حبیب کا ذکر کیسے کر رہے ہیں پھر فرشتے یہاں سے محفل ختم کر کے درود و سلام ہوتا ہے دعا ہوتی ہے واپس جاتے ہیں تو پھر رب تعالیٰ پوچھتا ہے ہاں بتاؤ پتہ تو سب ہے لیکن اتمام حجت کے لیے پوچھتا ہے رب تعالیٰ کہ بتاؤ میرے بندے میرے حبیب کا ذکر کیسے کر رہے تھے تو پھر فرشتے آگے سے اب ہم نے زمین پر بیٹھ کر آ کریم علیہ سلاد و سلام کا میلاد منایا عرش پر رب تالا فرشتوں میں جیسے ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہاں پر ہمارا ذکر ہو رہا سرکار کی آمد سرکار کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آمد آمد تو پھر رب تعلیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ ذرا بتاؤ میرے حبیب کا ذکر کیسے کر رہے تھے تو پھر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ایسے ذکر کر رہے تھے ایسے ذکر کر رہے تھے لیکن لگ رہا تھا کہ سارے کے سارے شہدائی ہو گئے دیوانہ بال ذکر کر رہے تھے بس تیرے حبیب کا نام لے رہے تھے سارے مست تھے ہوش نہیں تھا دنیا کا پتہ نہیں تھا کسی کا اپنے اپنے عشق اور محبت میں سارے مست تھے تو پھر ربطالہ پوچھے گا کہ وہ ذکر جو کر رہے تھے دل میں کوئی خواہش کوئی تمنا کوئی آرزو کوئی التجا کوئی دعا تو فرشتہ عرض کریں گے کہ بار تعالیٰ ہاں وہ تیرے حبیب کا ذکر کر رہے تھے اور دل میں تمنا لیے بیٹھے تھے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کا ذکر کر رہے ہیں رب تعالیٰ سے ہم جنت کے طلبگار ہیں تو پھر رب تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اے فرشتو گواہ ہو جاؤ جتنا بھی بندے اس مجمع میں بیٹھ کر میرے حبیب کا ذکر کر رہے تھے دیوانہ بار ان سب کو میں نے جنت ادا کر دی ان سب کو میں نے جنت ادا کر دی ہے محبوب کی محفل کو سرکار کی محفل کو سرکار کے دیوانے سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں یہ نہ دیکھیں کہ مجمع چھوٹا ہے یا بڑا ہے یہ دیکھیں کہ بیٹھا کون ہے کس محبت سے بیٹھا وہ اپنے اندر مگن رہے اب قرآن مجید کی جو آیا مبارکہ میں نے تلاوت کیوں ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے ہر بندے کا اپنا انداز ہے ہم نے کچھ اور آیت پڑھی ہے ان اللہ عزیز اسی کے اندر ہی میلاد مصطفیٰ ہوگا اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کل انکان آبا کم و ابنا کم و اخوان و ازواج و و اموال نک اوی مقام آخر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے بھائی تمہارے بیٹے تمہاری بہنیں تمہاری ماں تمہارے بچے تمہارا مال جو تم نے کمایا اگر ان سب سے بڑھ کر تمہاری محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نہیں ہے حتیٰ یتی اللہ بمر تو انتظار کرو رب کے عذاب کا تو انتظار کرو رب کے عذاب کا اب بخاری شریف اٹھائے مسلم شریف اٹھائے سیاستہ کی ساری کتب اٹھائے امام طبرانی رحمتہ اللہ تعالیٰ آپ تک جتنا بھی اجمۂ احادیث ہیں انہوں نے اس حدیث کو نقل فرمایا کہ قبر میں کتنے سوال ہوں گے تین کتنے تین سوال ہر بندے کو پتہ ہے لیکن اس میں مخفی جو راز ہے نا حضرت وہ بڑا کمال گیا پہلا کیا گیا من رب کا تیرا رب کون گیا گناہ گار بندہ کہے گا ہا ہائی ہاں افسوس میں کچھ نہیں جانتا مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے سوال غلط جواب غلط ہوا جہنم بھیجا رب نے نہیں حاضر بیٹھنا آپ نے سوال ہوا جواب نا میں آیا جہنم بھیجا نہیں دوسرا سوال ہوا کہ ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے پھر کہے گا ہائے افسوس مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرا دین کیا گیا جہنم نہیں بھیجا پھر پوچھا ما کنتا تکولفی حق حاضر رجول اب اس کا ترجمہ کچھ احباب کرتے ہیں کہ یہ کون ہے یہ نہیں پوچھا جائے گا بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ ما کنتا معن فی حق کے حاضر رجل دنیا میں رہتے ہوئے اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا تو پھر جواب جو آئے گا جو ہم کرتے ہیں جو گساخی کرتے ہیں جو گنہگار ہوگا وہ کہے گا میں تو جانتا نہیں ہوں یہ کون ہے تو پھر رابطہ فرمائے گا تجھے میری پہچان نہیں کوئی بات نہیں تجھے دین کا پتہ نہیں تھا کوئی بات نہیں تو میرے حبیب کو نہیں جانتا اٹھاؤ اس کو جہنم میں پھینک دو پہلے دو سوال ہوئے جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا تیسرا سوال ہوا جواب آیا لا نہیں نہیں جانتا تو رب تعالیٰ نے فرمایا تو میرے حبیب کو نہیں جانتا جس کے لیے میں نے دونوں جہان بنائے اٹھاؤ اس کو جہنم میں پھینک دو پھر اس کے برعکس اب ایک عبادت گزار بندہ اس سے سوال ہوگا من ربو کا جواب دے گا رب اللہ میرا رب اللہ ہے اب سوال کا جواب صحیح آیا چاہیے تو یہ تھا جنت مل جاتی لیکن نہیں ملی پھر سوال ہوا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے جواب دے گا دین دین یل اسلام میرا دین دین اسلام ہے دو سوال جواب بھی ٹھیک جنت نہیں ملی پھر پوچھا جائے گا ما ماں تقول فی حق کہ حاضر رجل اس ہستی کے بارے میں دنیا میں رہتے ہوئے کیا کہتا تھا تو پھر جو عاشق ہوگا جو ساری زندگی محفل سجاتا رہا ہوگا آقا کریم علیہ سلاد و سلام کے ساتھ دیوانہ وار محبت کرتا رہا ہوگا پھر وہ یہ کہے گا کہ لم نذیر نظیرک فی نظرین مس تو نہ شد پیدا جانا تو پھر رب تعالیٰ فرمائے گا اٹھاؤ اس کو جنت کا داخلہ دے دو, دو. آل تو یہاں پہ سمجھ کیا آیا کہ اگر رب کی پہچان نہیں تو رب تعالیٰ ہو سکتا ہے معاف فرما دے نمازیں پوری نہیں ہیں ہو سکتا رب تعلیٰ معاف فرما دے حج زکوٰوٰۃ خیرات صدقہ اگر نہیں ہے تو ہو سکتا رب تعلیٰ معاف فرما دے لیکن جب آقا کریم علیہ سلاد و کی ذات کی بات آ جائے پھر وہاں پر کوئی معافی نہیں ہے اگر جانتا ہے اگر اچھی بات کر کے گیا ہے تو جنت ہے مگر جہنم ہے تو حضرت جو یہاں پر بیٹھ کے آپ میلاد منا رکھے گئے جو آپ آ کر قریب رہی صلاحت وسلام کی عشق اور محبت کا ثبوت دے رکھے گئے یہ ہے میلاد منانا ہمارا دعویٰ کیا ہے دعویٰ اور دعوے پہ دلیل لازمی ہے جب تک آپ دعوے پہ دلیل نہیں نہ دیتے تو آپ کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے دعویٰ کیا ہے ہمارا ہمیں عشق ہے ہمیں محبت ہے ہمارا سب کچھ قربان ہے تو یہاں پر ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ ایک دفعہ آقا کریم علیہ صلاحت وسلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ فدا کا بھی وہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو آج میں نے اپنے گھر میں اپنا کمایا ہوا مال سامنے رکھا اور ایک سائیڈ پہ آپ کی محبت کو رکھا تو آپ کی محبت مال سے مجھے زیادہ تھی پھر میں نے اپنے بیوی بچوں کو رکھا اور دوسری سائیڈ پہ آپ کی محبت کو رکھا تو بیوی بچوں کی محبت نہیں تھی آپ کی محبت کا غلبہ تھا تو اس کے بعد میں نے اپنی جان کو رکھا اور ساتھ آپ کا عشق اور محبت رکھا وہاں پر مجھے لگا یہ نہیں کہ ہے مجھے لگا کہ مجھے میری جان سے زیادہ محبت ہے تو آقا کریم علیہ ہی سلاد نے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ جا عمر ابھی تیری محبت کامل نہیں ہے جب تو سب چیز سے بڑھ کے اپنی جان سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہیں کر لیتا تب تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہے تو پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر دوران نورانی ہاتھ جب لگا نا تو بلند آواز سے پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ دنیا بدل گئی ہے پہلے عالم یہ تھا کہ لگتا تھا کہ میں اپنی جان کو آپ کی محبت سے عزیز سمجھتا ہوں لیکن یا رسول اللہ اب عالم یہ ہے کہ اگر آپ حکم فرمائیں تو عمر جان دینے کو بھی تیار ہے تو عمر جان دینے کو بھی تیار ہے تو, تو ہمارا دعویٰ کیا گئے کہ ہمیں آقا کریم علیہ صلاح وسلام سے محبت ہے دعوے پہ دلیل تو ہونی چاہیے تھی تب ہمارا دعویٰ مانا جائے گا دعویٰ ہے محبت دلیل کیا گئے کردار دلیل کیا ہے ہمارا لباس دلیل کیا ہے ہمارا عمل دلیل کیا ہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارا چلنا پھرنا دعوت تو ہم نے کر دی ہے کہ ہمیں آپ سے محبت ہے یا رسول اللہ یا ہم اپنے گربانوں میں جھانک کر دیکھیں کیا ہم اپنے اس دعوے پر سچے ہیں ہم اپنے اس دعوے پر سچے ہیں کیا, ہم سچے ہیں؟ کیا ہمارا چہرہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم عاشق مصطفی ہیں کیا ہمارا لباس اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم عاشق مصطفی ہیں کیا ہمارا کردار اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم عاشق مصطفی ہیں ہم اپنے دعوے پر سچے گئے نہیں حضرت ایک بزرگوں سے پوچھا گیا ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر تجھ سے پوچھا جائے نا کہ آقا کریم السلاۃ وسلام سے محبت ہے کہ نہیں تو چپ رہنا جواب نہ دینا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر مہرے علی اتھے جا یوں وہ بولن دی تو جواب نہ دینا خاموش رہنا تو سائل نے سوال کیا کہ حضرت کیوں تو انہوں نے آگے سے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر اس نے پوچھا کہ آقا کریم علیہ ہی سلاد سے محبت ہے کہ نہیں اگر تو انکار کرتا ہے کہ محبت نہیں ہے تو تو کافر ہو جائے گا اگر تو کہتا ہے کہ محبت ہے تو ذرا اپنا چہرہ دیکھ اپنا کردار دیکھ کیا تو اپنی اس بات پہ سچا ہے تو اپنی اس بات پہ سچا ہے کیا تیرا کردار بتاتا ہے کہ تو عاشق مصطفیٰ ہے کیا تیرا عمل تیرا لباس تیرا گلیہ یہ بتاتا ہے کہ تو عاشق مصطفیٰ ہے حضرت نعرے لگائیں گے ہم کہ آقا کریم علیہ صلاح وسلام کی شان پر آپ کی آپ کے نام پر جان قربان مال قربان سب کچھ قربان حضرت داڑھی تو تو رکھ نہیں سکا پانچ وقت تو نماز پڑھ نہیں سکا کردار تیرا سارا جو ہے اس سائیڈ والا ہے تو عاشق کس بات کا ہے کہ صرف نعرے لگانے سے ہم عاشق بن جائیں گے کہ بارہ ربی العمل آیا اور ہم نے نعرے لگائے کہ یا رسول اللہ آپ پر جان قربان گئے پانچ وقت کی نماز تو پڑھ نہیں سکا چالیس سے پچاس منٹ تو, تو دے نہیں سکا اپنے چہرے پر سنت رسول تو, تو سجا نہیں سکا سر پہ دستار تو, تو رکھ نہیں سکا تو نے کیا جان قربان کر اپنے اپنے ساتھ اپنے ساتھ اتنا بڑا دھوکا اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی تم میرا نہیں بنتا نہ بن کم از کم اپنا تو بند تو اپنا تو بند تو اپنے آپ کے ساتھ تو وفا کر تو دیکھ تو سہی تو کس سائیڈ پہ جا رہا ہے نعرہ کیا گئے اور کردار کیا گئے دھوکا نہیں ہے یہ یہ بے وفائی نہیں ہے ایک بھی نماز نہیں ہے بھائی چارہ نہیں ہے اور حضرت دکھ کی بات ہے سب سے بڑی دکھ کی بات ہے کہ جو کام نا سانپ کرتے تھے نا سانپ اب وہ انسان کر رہے ہیں دیکھیں اپنے اپنے گرہبانوں میں جھانک کے دے خیار بندہ کہ کیا ہمارے شر سے ہمارا ساتھ والا مسلمان بھائی محفوظ ہے ہمارے ہاتھ سے محفوظ ہے ہمارے عمل سے نہیں محفوظ ہے اور آقا کریم علیہ یہی سالات, سالات جن کے عشق کے ہم دعوے کرتے ہیں تو ذرا ان کی سوانح حیات اٹھا کر دیکھیں ملا دم مصطفیٰ صرف یہی حضرت کے نعرے لگائے ایندی نعت سنی لنگر کھایا اور ہوگی بخشش کس سائیڈ پر چلنے کے لے ہو یہ آقا کریم علیہ صلاحت و کی سوانح حیات اٹھا کر دیکھیں اس حسنہ پڑھ کر دیکھیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رد اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن آقا کریم علیہ صلاحت و کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار تھے تکبیر ہو گئی حضرت جی اگر یہاں پر تکبیر ہو جائے اور امام صاحب نہ پہنچے تو کیا ہوتا ہے دنگل لگ جاتا ہے وہ مولوی صاحب کیوں نہیں پہنچے اور حضرت صاحب کیوں نہیں آئے اور یہاں پر دیکھیں یا عالم کیا ہے دکھ کی بات ہے نا حضرت ہم نے تو کچھ سننا ہی نہیں ہے نا ہم نے تو کچھ سیکھنا ہی نہیں ہے ہم سب مفتی ہیں اب سنیں یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رد اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے تکبیر پڑھ دی آقا کریم علیہ سلاط و سلام امامت پر کھڑے تھے پیچھے ایک یہودی نے آواز لگائی مسلمان نہیں ہیں یہودی نے آواز لگائی کہ آپ سے مجھے کام گئے اور ضروری کام گئے اور ابھی میرے ساتھ چلے تو آقا کریم علیہ صلاحت و نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ آپ بیٹھ جو پہلے میں اس کا مسئلہ حل کر کے آتا ہوں پھر نماز پڑھاؤں گا تو آقا کریم علیہ سلاد سلام مسلح امامہ سے پیچھے ہٹے اور اس کا کام کر کے واپس آئے اور نماز کو مکمل فرمایا تو حضرت آپ اور میں دیکھیں کہ ہم کس سٹیج پہ کھڑے ہوئے وہ آقا کریم علیہ سلاد و اپنے تو کیا غیروں سے بھی محبت فرما رہے گئے اور یہاں پر حضرت بھائی بھائی کا دشمن بن گیا یا ہمسائے کو ہمسائے کا نہیں پتا یہاں پر باپ کو بیٹے کا نہیں پتا بیٹی کو باپ کا نہیں پتا عزت نام کی چیز کوئی نہیں ہے حیا نام کی چیز کوئی نہیں ہے حضرت کیسے عاشق ہو تم لوگ یہ کیسا ملاد منا رہے ہو تم ملا د مصطفیٰ کا مطلب پتہ کیا ہے ملاد مصطفیٰ کا مطلب ہے کہ یا یا اللہ ملا دے مصطفیٰ مصطفیٰ ملا دے تو دعا کر رہے ہو آکا کریم علیہ کے سلاد مل جائیں اور کردار تو دیکھو یار آپ کسی دکان پہ چلے جائیں کسی گھر کے سامنے آپ دروازہ کھڑکائے اسے کوئی چیز مانگے کہ یار کوئی چیز دے دے برتن الٹا ہو وہ دے گا نہیں دے گا برتن خراب ہو وہ دے گا وہ کہے گا بھائی اللہ اللہ کر پہلے اس کو صاف کر کے یا دھو کے آپ پھر کچھ ملے گا تو یار اندر سارا ہی میلہ ہو چکا ہے بگز کینا حسد بھر چکا ہے اور آج ہمارے شر سے ہمارا ساتھ والا بھائی محفوظ نہیں ہے تو ہم کیسے عاشق ہیں اور ہم کیسی دعا کر رکھے گئے کہ آقا کریم ہی سلاد و مل جائے جب میلاد مصطفیٰ ہم منا رہے ہیں تو بس ہمیں جنت مل گئی ہے حضرت اس کے تقاضے بھی تو پورے کریں اس کو سمجھے بھی تو صحیح اس پر عمل تو کریں اور دیکھیں تو صحیح کہ آقا کریم علیہ سلاد کی دنیا پر تشریف آوری ہمیں درس کیا دے رہی ہے ہمیں کہہ کیا رہی ہے آکریم کریم علیہ سلاد و کی ذات آئی تھی ملانے کے لیے جوڑنے کے لیے کاٹنے کے لیے نہیں علیحدہ کرنے کے لیے نہیں تو آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے پہلے مسلمان ہوتے تھے جن کو دیکھ کر غیر مسلم متاثر ہو کر کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے حضرت اور آج کا مسلمان ہے غیر مسلم نے ہمیں حضرت پتہ نہیں کس سائڈ پہ لگا دیا اور وہ ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے غیر مسلم ہی ٹھیک ہے کیوں وجہ یہ ہے کہ حضرت ہم نے صرف اور صرف میلاد مصطفیٰ کو صرف مسجدوں تک محدود کر دی ہے میلاد مصطفیٰ کو ہم نے صرف محفلوں تک محدود کر دیا اس کو اپنے اوپر اپنی زندگی پر ہم نے چلایا نہیں عمل نہیں کیا اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا ہم نے سوچا نہیں بس ٹھیک ہے حضرت سن کے چلے جائیں گے مزے لے کر چلے جائیں گے جنت مل جائے گی اکیلے اللہ اللہ کرنے سے سب کچھ سیکھ ہو جائے گا وہ تو رب طالا فرما رہا ہے تو مجھے جانتا ہے ٹھیک ہے تم نے نماز پڑھی ہے دین اسلام کا سب کچھ کا تجھے پتا ہے لیکن میرے حبیب کو نہیں نہ جانتا اگر ان سے وفا نہیں نہ کی تو تجھے کچھ مل نہیں سکتا وہ حضرت اور کچھ نہ سکی اگر اندر سے نہیں ہو سکتا کم از کم نقل ہی کر لو یار کم از کم نقل ہی کر لو اوپر کا ہولیہ تو اس طرح ہو کہ دیکھنے والا کہ یار واقعی یار یہ بندہ دعوی کر رہا ہے اس پر دلیل بھی ہے دعویٰ کرتا ہے کہ میں عاشق مستفاق ہوں چہرے پر سنت رسول بھی ہے جی اب یہاں پر حضرت جی اگر ہم کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نا جی اگر ہم اس کا نعرہ لگاتے ہیں ہم اس کے گرویدا کے ہم اس کے کارکن ہیں ورکر ہیں اگر دنیا کے کسی بھی کونے پر ہمیں کوئی مشکل پیش آ جائے تو یہ دنیا دار کم بخت کمینے پہنچ جاتے گئے تو یار اگر آقا کریم علیہ حصالات و سلام سے ہم محبت کریں گے تو کیا وہ ہماری مدد کے لیے نہیں پہنچیں گے وہ ہماری فریاد رسی نہیں کریں گے کریں گے اور حضرت جی یہ حقیقت بات ہے جب ہم اپنا من تن دھن سب کچھ آقا کریم علیہ گی سلاد کی ذات پر قربان نہیں کر دیتے ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہے کس سائیڈ پہ چل رہے ہیں کس سائیڈ پہ چل رہے ہیں ہم سب سوچنے کی بات ہے چلو کردار نہیں ہوتا نقل تو کر لیں ہولیا تو بنائیں اللہ تعالی رنگ لگائے گا حضرت موسا علیہ سلاد و آپ کی قوم کا ایک بندہ تھا جو آپ کی نقل کیا کرتا تھا کیا نقل لباس آپ کے جیسا پہننا داڑھی ویسے سجا کے رکھنا اصا ویسے پکڑنا سر پہ دستار جیسے آپ رکھتے تھے ویسے پورا ہلیا ویسے اور بولنے کا انداز بھی ویسے جیسے آپ کبھی کبھی جلال فرماتے تھے وہ بھی ویسے بات کرتا مطلب سارا کا سارا غلیہ جو تھا نا نقل جو تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ سلاد و کی اور جب آپ کا زور چلا تو آپ نے کیا کیا کہ اس بندے کو باہر پڑھوا دیا کہ یہ بندہ اس آبادی میں نہیں رہ سکتا یہ میری نقل کرتا ہے اس کو اس کو اس آبادی سے اس اس مرحلے سے اس کو دور کہیں بھیج گیا چلا گیا پھر آقا کرے حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ وسلام کو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسا میرا ایک دوست اس دنیا سے چلا گیا جاؤ اس کو غسل دو اس کو کفن دو اور شریعت حضرت موسی علیہ صلاح و سلام کے مطابق جو بھی تھا اس کی تدوین کرو تو حضرت موسی علیہ صلاح و اپنے ہماریوں کے ساتھ وہاں پر پہنچے اور جا کر دیکھتے گئے تو کیا وہی وہ بندہ جو میری نقل کرتا حیران ہوئے اور رب تالا کی بارگاہ میں رجوع کیا اور کی کہ باری یہ آپ کا دوست کیسے بن گیا اس نے تو میرے ہاتھ پر اسلام کبور ہی نہیں کیا اس نے کلمہ ہی نہیں پڑا میرا اس نے تو آپ کو رب مانا ہی نہیں مجھے نبی مانا ہی نہیں تو یہ آپ کا دوست کیسے بن گیا یہ تو میری نقلیں کرتا تھا اسی وجہ سے میں نے ان کو اپنے محلے سے بھی باہر بھگوا دیا تھا تو رب تالا نے فرمایا کہ اے موسا جاتے جاتے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا جاتے جاتے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور اس نے مجھ سے دوستی کر لی تھی غسل ہو گیا کفن ہو گیا دفنا بھی دیا پھر پوچھا کہ باری कैसे हुई سمجھ نہیں آیا دوستی کیسے ہوئی کلمہ کیسے پڑھ لیا اور آپ نے مجھے کیسے حکم فرمایا کہ فلاں جگہ گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا کے غسل دیں اور اس کو دفنائیں تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ موسا تو ہے میرا کلیم تیری ہر ہر اداب مجھے پسند ہے اور جب یہ بندہ تیری نقل کرتا تھا تیرا ہولیا بناتا تھا تیری طرح بولتا تھا تو مجھے یہ بڑا اچھا لگتا تھا یہ تیری نقل کرتا تھا تیری نقل کرنے کی وجہ سے میں نے اس کو کلمہ حق ادا کروایا اور اس کو اپنا دوست بنایا اور تجھ سے میں نے اس کا کفن دفن کروایا اور یار ایک بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلات وسلام کی قوم کا ساری زندگی کوئی اچھا عمل نہیں کیا کلمہ بھی نہیں پڑھا نقل کرنے پر یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے دوست بنا لیا ہے تو جس آقا کے ہم امتی ہی ہیں جن کی امت میں آنے کے لیے پہلے نبی خواہش کیا کرتے تھے ہمیں یار یار باری تعلیٰ یا اللہ ہمیں اس امت میں پیدا فرما اگر ہم حضور پاک لیں یہ صلاح تو کی ظاہری حلیے کا کوئی ایک بھی عکس لے دیتے گئے تو کیا ہماری بخشش نہیں ہوگی کیا ہمارا کام نہیں ہوگا ایک بزرگ کو فرما دے گا سنگیا اے ککھ رکھ لے اے ککھ رکھ لے اس نے بولا حضرت جی کیوں تو وہ بزرگ کہنے لگے سنگیا اے ککھ رکھ لو تیرا بھی ککھ رہ جائے گا تو رب تالا فرماتا ہے کہ جو میرے حبیب کا امتی سفید داڑی کے ساتھ قبر میں آتا گیا تو رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اب یہ میرے حبیب کی سنت لے کے آیا ہے اور سفید لے کے آیا ہے وہ مجھے حیات یہ ہے کہ میں اس کو عذاب میں مبتلا کروں اٹھاؤ اس کو جنت کا داخلہ دے دو یار ایک داڑھی رکھنے پر اتنا بڑا مقام تو حضرت اگر ہم کردار ویسا نہیں بنا سکتے تو کم از کم عکاسی کر لیں کیا ہوتا ہے یہ داڑھی رکھنے سے سر پہ امام شریف رکھنے سے پانچ وقت کی نماز پڑھنے سے اللہ اللہ کرنے سے آکا کریمل حصلاۃ وسلام کا ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا حضرت اور یہ یہ میں ایک پیغام دینا چاہوں گا میں نے یہ قاری صاحب کی صاحب کے منہ سے سنا اور مجھے بہت اچھا لگا بہت ہی اچھا لگا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کی طرف سے دیا ہوا سبق وہ بھی آپ کو سنا دوں ہو سکتا ہے کسی کے دل پہ اثر کر جائے کہ حضرت آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی میں نے بھی نوٹ کیا کہ آج کل جو ہمارے نوجوان بچے گئے یہ محفل میلاد کس طرح منا رہے ہیں نوٹ کیا کبھی میوزک کے ساتھ نعت بج رہی ہے سٹیج لگے ہوئے ہیں ڈانس ہو رہا ہے پہاڑیاں بنی ہوئی ہیں اور حضور کا میلاد ہو رہا ہے یہ میلاد ہے یہ پہاڑیاں کہاں سے آئی ہیں یہ میوزک والی نعتیں کہاں سے آئی ہیں یہ ڈانس یہ بھنگڑا یہ ناچ گانا کہاں سے آیا یار یہ میلاد کا حصہ ہے یہ محفل میلاد ہے یہ خرافات کیوں پیدا ہو رہی ہیں کہ ہم توجہ نہیں کر رہے اور حضرت اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ بارہ رب الابل کی رات جب پہاڑیاں بنی ہوتی ہیں میوزک چل رہا ہوتا ہے فیملیوں کی فیملی آ رہی ہوتی ہے دیکھنے کے لیے جیسے کوئی ثواب کا کام ہے اور یار آقا کریم علیہ مری حصہ لات آپ کی آمد بچیوں کے سر پہ دوپٹہ ڈال رہی گئے اور آقا کریم علیہ ح سالات حدیث سے مبارکہ ملتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ آقا کریم علیہ و سلام نے غیر مسلم کی بچی کو دیکھا سر پہ دوپٹہ نہیں برداشت نہیں ہوا مزمل والی چادر اتار کے اس غیر مسلم بچی کے سر پہ ڈالی اور یار آج اس نبی کا میلاد مناتے ہوئے مسلمان کی بیٹی کو اور بے پردہ گھر سے باہر نکل جائے سار پہ دپٹا تو دور کے بعد پیروں کے نیچے سے زمین بھی نکل جائے اور ایسا ایسا حضرت جی ماخول ہو کہ دیکھ کر دماغ خراب ہو جائے کہ یار یہ مسلمان ہے یہ میلاد ہو رہا ہے الٹا گناہ کما ہو یار تم لوگ مسجدوں میں آؤ نماز پڑھو عبادت کرو قرآن مجید پڑھو شکرانہ ادا کرو اور یہ میں آخری بات پوچھ کے میں ختم کر دوں ٹائم میرا ختم ہو گیا آپ جتنا بھی احباب یہاں پر بیٹھے مجھ سمیت میں سوال کرتا آپ میں سے کسی بھی بندے نے ہوش سنبھالی تب سے لے کر اب تک کبھی دو رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھے ہیں کہ باری تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا کیے کسی نے ادا کوئی ایک دو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے حضرت اتنا کچھ رہ گئے یار عشق کے دعوے اور دلیل کچھ بھی نہ یار کرو یار بڑھو اپنے اندر عقیدتیں لے کے آؤ محبت لے کے آؤ وہ جذبے لے کے آؤ صحابہ کرام والے اگر محفل ملاد کرواتے ہو تو اس پر عمل بھی کریں پانچ وقت کی نماز پڑھیں جنہوں نے ہمیں قبر میں آ کے چھڑانا ہے جنہوں نے ہماری شفاعت فرمانی ہے ان کے ساتھ وفا کریں دنیا کو چھوڑیں حضرت دنیا کسی سے وفا نہیں کرتی میلاد کا اصل مقصد یہ ہے پہاڑیاں نئی بنانی اور حضور کا میلاد ہر گھر میں گج واج کے کروانا ہے انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کر کے ہر ہر عاشق مصطفیٰ میلاد منائے گا اپنے گھر میں پورا مہینہ میلاد ہوگا آج ایک گھر میں ہوگا کل دوسرے گھر میں ہوگا پورا مہینہ میلاد ہوگا پورے بادامی باغ کو پتہ چلے گا کہ عاشقہ نے مصطفیٰ آکا کریم علیہ صلاحت کی ولادت کی خوشیاں منا رکھے گا انشاءاللہ العزیز عز لزیز از وما علیہ اللہ اللہ